І вже на третій, на четвертий день після підвищення температури, після захворювання на тілі дитини з'являється висипка. З 15 по 21 березня у Центрі первинної медико-санітарної допомоги щепили від кору понад 20 дітей, розповідає Вікторія Зиміхановська. В лікарнях вакцини від інфекційних захворювань є в необхідній кількості. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.